يا سمية خالتك يا بعد كل الغلا مرحبا بك يا الغلا كل قلب وكل عين يا سمية خالتك يا بعد كل الغلا مرحبا بك يا الغلا كل قلب وكل جيت يا خلود ونورك تلالا وإعتلا واصفر الكون بقدومك وفرحتنا تسيل شانت خريف رحبها كل الملا قرة عيون المحبين وقلب الوالدين يوم ميلادك يا لنا فرح وسلام فرحة انت سعدنا طول الليالي والسنين يحفظك ربي من العين ويشهر وغلا يسعدك ربي يهانيك كل وقت وحي يا سميت خالدك يا الروح يا كل الغال طيبها يشهدوا كل الملا قدرها بطيبها باقي على مر السنين يا ماها مقر الربيع عند العلا في جنان الخلد قرب النبي والصالحين <ضح dripping> يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا خلود نورك يا وعترا وفي بابوك يا خلود يا ريم الغلا عمتي القرمى السنه سليل الغانمي أشهد أن الصعب لا جابيده من جلا، فعله هين ومسوى عازمه على شدني والحرب إلى بدك نحس من وقت البلا، ايه حمرنا النظار السحور الصامني يا لا لا لا يا لا لا، يا لا لا،, لا يا لا, لا, لا جيدك يا أخوة نورك بلالا وعتلى. وأمك المهرى نوره أم علي بالحنا. شوفتك بس عده امتلا واصفرت ايامها فيك يا ضر خالصيتهم بين خلق الله الرجال اهل المواقف والفعل السمين فعلهم اقصى من الطريق تشهد بالغلال